В цьому відео будемо говорити про рекламу, креатив і розглянемо такий інструмент, як іпербола. Це спосіб, коли щось показується перебільшено або на чомусь робиться дуже сильний акцент. Реклама на нас сильно впливає, інколи під впливом реклами ми робимо покупки, тому про такі креативні фішки варто знати і вміти їх помічати. У відео ми розглянемо конкретні приклади, як це працює. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. Що таке гіпербола? Це перебільшення. Перебільшення. Навмисне стилістичне укрупнення масштабів, предметів чи явищ. Існують різні види, види гіперболи в рекламі, перебільшення розміла, рову функціональних характеристик, важливості товару або продукту у житті людини, важливість самої проблеми, яке вирішує продукт та інші. І все це може лежати в основі креативу. Це ми будемо розглядати далі на прикладах. Потрібну характеристику або атрибут продукту можна показати Двома способами. Перший це показати граничне таке значення, тобто граничний випадок чи стан. Або другий показати перебільшене, нереалістичне значення, що в принципі і є гіпербога. Часто в рекламі можуть використовувати спосіб збільшеного скла коли щось показується великим планом. Якась характеристика продукту не сприймається людським оком через невеликий розмір, і тому її збільшують. Наприклад, пористий шоколад. Часто його в рекламі показують великим планом, щоб ми могли роздивитись, побачити всі бульбашки та склад шоколада. Ще приклад. Використання мультяшних героїв і у вигляді таких мікробів та мікроорганізмів, щоб підтвердити, переконати їх наявність. Їх збільшують у розмірах, показують жахливими, неприємними і таким чином роблять потрібний акцент на необхідності використання дезінфікуючих засобів, викликають потрібні емоції і так розкривається ідея. Тут можна звернути увагу на те, що в такому сюжеті ще й збільшується сама проблема. Де ще можна це побачити або відчути? Можу порадити згадати шампунь від лупи. Ця проблема подавалася і подається в рекламі так, наче це щось жахливе і жити з цим не можна. Звісно, проблема існує. Питання, чи дійсно вона така велика і жахлива. І ще питання, чи дійсно її можна легко вирішити за допомогою лише шампуню. Так, як це показують в рекламі. Ще можна спостерігати, як у рекламі подається, представляється проблема наявності целюліту. Тут явно є перебільшення самої проблеми. Можна сказати, що через відповідні комунікації жінкам намагаються нав'язати певний стандарт, як гладенько повинна виглядати шкіра. І як такий стандарт, нормальність пропонується саме ідеальний варіант. Все інше – це не норма, це проблема, яку, звісно, треба вирішувати. І зараз існують різні продукти для вирішення цієї проблеми. Це і косметичні засоби, комплекси фізичних прав, послуги масажу і таке інше. Якщо ви будете спостерігати за маркетинговими комунікаціями, то зрозумієте, що цей принцип, спосіб такого перебільшення проблеми використовується часто і так можуть рекламувати продукти типу чарівні пігулки. Тобто схема така, спочатку проблема збільшується, а потім пропонується легкий спосіб її вирішення. Можна сказати, що це така форма маніпуляції. Далі поговоримо про перебільшення функціональних властивостей чи характеристик продукту. Реклама прального порошку. Завдання показати, що після прання одяг ідеально чистий. Тут ідея в тому, щоб приховати сам одяг. Тобто є мотузка, прищіпки та тінь. Все це дає зрозуміти, що одяг є, але він ідеально чистий і непомітний на фоні білого снігу. Ось цікавий приклад, як показано, що ніж дуже гострий. Статичне зображення і все відразу зрозуміло. Далі я хочу запропонувати вам переглянути фрагмент рекламного ролика, в якому дуже круто застосована гіпербола. Ролик про країну Швейцарія, ця країна вже має свій сформований імідж, позиціювання. Швейцарія – це про порядок, це все за розкладом. Швейцарці дуже скорпульозні, вони люблять все планувати. Показано, як вони підстригають майже кожну травинку, прибирають кожен листочок, витирають кожен камінчик, готують людей, персонал, перевіряють свої національні музичні інструменти і навіть пилисосять пірс або поміст на воді. Швейцарці – перфекціоністи. І тут вони над цим по-доброму познущалися і показали це з гумором. У цьому ролику вони зробили певний такий зібраний образ їхніх національних особливостей та їх гіперболізували. І чисто, і сплановано, і все акуратно. Слоган цієї реклами – ми робимо все для вашого ідеального відпочинку влітку. Теж такий приклад гіперболи. У контексті того, про що ми говоримо, дуже корисним буде розглянути поняття метафори. Метафора – це слово або вираз, що вживається в переносному значенні. Тут йде порівняння предмета або явища з будь-яким іншим на підставі їх загальної ознаки. Ми метафори використовуємо дуже часто і часом навіть не замислюємося над цим. Наприклад, озеро як дзеркало. Озеро – це не дзеркало, властивість глад, гладкої такої поверхні дзеркала допомагає зрозуміти ідею, що озеро – таке ж воно гладеньке, там спокійна вода, або очі, як синє море. Тобто властивість одного об'єкта переноситься на інший, щоб підсилити ідею. Метафора – це дуже широка, глибока тема і треба зазначити, що метафоричні порівняння дуже часто використовуються у рекламі і у слоганах. Так ось, коли ми говоримо про гіперболу, тут може бути і метафора, тобто метафоричне порівняння. Можуть порівнювати щось з силою слона, з якимись гігантськими розмірами, щоб показати силу або міць. Наприклад, в рекламі людина нібито тримає якийсь величезний предмет. І так розкривається ідея гарного самопочуття та сили. Існує ще літота. Це стилістична форма, Применшення або пом'якшення властивостей, ознак, значень будь-яких предметів або явищ. Тут працює все так само, тільки у зворотний бік. Наприклад, він легкий, як пір'їнка. Перо як символ легкості використовується в рекламі, щоб зробити акцент на характеристиці якоїсь ваги, легкої ваги в порівнянні з іншими аналогами. І це так само метафора, тобто ознаки одного об'єкта переносяться на інший. Ще приклад. Будь-яка пральна машина має шум, звук, ось приклад, як у статичному запраженні пом'якшили цю властивість. Собака, який спить на пральній машині, передали ідею, що машина працює тихіше за інші аналоги. Для чого я все це розповідаю? Для того щоб показати, що креатив в рекламі може бути дуже сильним і цікавим. Реклама може захоплювати нашу увагу, і це непогано, але треба бути обережним і розрізняти два аспекти: своє відношення до реклами, рекламного ролика, і відношення до самого продукту, який рекламується, тому що продукт насправді може бути якісним, привабливим, навіть подобатись. Але чи існує реальна необхідність мати або купити цей продукт? Реклама сподобалась, а реклама може подобатись. Представила продукт, проінформувала, це все добре. Але далі позитивні відчуття від реклами, якщо вони є, треба відокремити і на продукти дивитись неупереджено не змішувати це. Пам'ятаємо, реклама не тільки інформує. Завдання реклами нам продати, щоб ми витратили гроші. І ще раз хочу нагадати, що маркетологи у своїх креативних ідеях можуть вдаватися до маніпуляцій, щоб нам щось нав'язати. Напишіть в коментарях, чи було це відео для вас цікавим, корисним. Підписуйтесь на канал. Хочу звернути увагу, ми зараз всі проживаємо війну, і інколи мене заносить на різні теми, тому що хочеться говорити, висловлювати свої думки стосовно того, що відбувається. Але головна тема цього каналу – розібратися, як працює маркетинг, рекламні комунікації, трохи торкатися психології, критичного мислення. Це контент для звичайних людей, споживачів і все це для того, щоб розібратися, як ем, не притягнути зайве у своє життя. Тобто зайві чужі думки, переконання і, звісно, зайві непотрібні продукти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми продовжуємо триматись і віримо у нашу перемогу. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.